Sebastian Ghi vorbete despre jocul lui Liviu Dragnea-i Claus Iohannis, momentul instalării guvernului meu a fost la limita regulilor democratice video. Sebastian Ghi a făcut câteva dezvăluiri despre momentul în care Victor Ponta i-a dat demisia din funcția de premier, iar Dacian Ciolo a ajuns la Palatul Victoria. Conform lui Ghid, totul a fost pus la cale de Liviu Dragnea, Claus Iohannis și ambasada sua în România. Momentul instalării guvernului meu a fost unul cu multe peritei, cu un ansamblu de chichei întâmplă la limita regulilor democratice, a precizat Ghid. În acea betelie, Dragnea a fost convins să pună la dispozie majoritatea din Parlament, când a vrut să ajung prim-ministru, a ajuns prim-vice prim-ministru, iar Iohannis a acceptat acest joc între PNL, PSD, USU, cu condia să fie protejatul ambasadei Soa, domnul Cioloc, premier. Ambasadorul Clem, în mai multe zone, a spus foarte clar, noi îl vrem pe ciolo i-a dorit să fie ciolo premierii apoi, dar nu s-a mai putut, pentru ce a luat PSD peste 50. Dragnea e un politic abil. fie când se joace, când se nu. Au îneles jocul lui Pontai-a decis să le dea te felitilor iuseritilor guvernarea, ca să arate cât de pricepui sunt. Au mai fost nite momente atunci, presiunile făcute asupra lui Gabriel Oprea, Terișanu. Momentul instalării guvernului meu a fost unul cu multe peritei, cu un ansamblu de chichei întâmplă la limita regulilor democratice. Dacă nu respechizi jocul, acum îl joacă tot Occidentul, rezultatul dintr-un incest politic e un avorton guvernamental", a spus Sebastian Ghii.